А скажіть мені, пожалуйста, ви живете где? Ви живете вот в этом домі, да? Да, гріть у такна. В внаслідок чергового обстрілу міста російськими військами помешкання Наталії зруйновано. У будівлі винесло вікна та двері, обвалилась частина даху. Почули 4 ранку. Я стала пішла на кухню і тут прилетіло тут на вулиці. на честь Бахмут бахнуло. Це винесло забор, калітку, все рознесло, нічого не було. Взагалі, це вже сусіди ставили. І потім я було ще темно, чотири утра. Я нічого не поняла спочатку. Потім вже як розвернулася, побачила, що криші немає, шиферу нема, вікна нема. Жінка зверталася за допомогою до місцевої влади. Адміністрація не дала плівку. У зв'язку з погодніми умовами дах у будинку почав протікати та руйнуватись. Волонтери Червоного Хреста взяли звідновлювати покрівлю. «Нема до кого звертатися, бо я вже зверталася до властей, що дали плівку тільки, що вона ж нічого не дає. Ні шифера нема в місті, не знаю, що робити». «Я розумію, що від того, так, Дах не буде так. кращий, але чим можемо, ми намагаємось допомагати. Пошкоджений будинок Марії. Для ремонту жінці необхідні матеріали. Грошей на них немає. Сподівається отримати допомогу від Червоного Христа. Зараз вони входять е, по будинкам і записують якось пошкодження, але, наприклад, я не можу подивитися, що там у нас з покрівлею, тому що дуже високо. Я, на жаль, не можу туди полізти, але так як і всі, у всіх сусідів, у нас тут шифер, ви що бачите, теж пошкоджений дуже, то е, я думаю, що нам потрібен буде і презент, і пліпка для того, щоб е, зробити тут лап. Позаду мене знаходяться два дому, які безпосередньо були е, там, ну, на відстані, може, метрів 20 від епецентру перельота двох ракет. Е, звісно, там повозривало дахи, е, звісно, там було перегрудовала вікна і ну, наше завдання в тому, щоб допомогти, аби надати відповідь Матеріали там тим, хто не може, не має можливості власноруч відновити власну оселю. Товариство Червоного Хреста запустило проєкт для допомоги жителям у відновленні приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Волонтери допомагатимуть із необхідними матеріалами. Спеціальна бригада ремонтуватиме покрівлю, вікна та двері. Це в Миколаєві постійно ведуть обстріли. Частина з ракети і інших боєприпасів. Воно на жаль прилетає до об'єктів цивільної. Інфраструктури ну, до крили будинків люди страждають. Червоний хрест вже розпочав програму інженерної допомоги, і вона полягає в тому, що ми створили певну невеличку допоки, але вона буде збільшена бригаду, яка допомагає е, приватним е, власникам. Е, Різним. Тобто це і про будинки, і про квартири. Настільки, наскільки це можливо, відновлювати їх будинки після таких обстрілів. Одразу ж після обстрілів волонтери ходять по будинках та запитують, кому необхідна допомога. Видають людям плівку та плити. Допомагають усім миколаївцям безкоштовно. Хто не може самостійно відремонтувати власну оселю, розповідає Аркадій Дабягян. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.